خاصه واننا امام استاذين من طينه خاصة امام مربين من طينه لطالما أصبحت نادره في المدرسه المدينه جمعت ما بين التضحيه الذات والكثير الكثير الكثير من التفاني في العالم استاذ مصطفى سجان يصعب يصعب كثيرا او ربما تعجز اللغه عن ان نصف ما نكنه له من حب واحترام وتقدير وامتنان لما قدمه لاجيال من أغناء مدينه العرائش وهنا ساكون متعسفا على اللجنه المنظمه لهذا الحفل سأتقاسم هذه الكلمه كلمتي مع كلمه أجيال من أبناء مدينة العرائش سيلقيها الأستاذ عزيز قنجاع نيابة عن مجموعة من الأصدقاء الذين تعذرت عليهم حاضر جزء منهم حاضر وجزء باسم أساتذة الثانوية التأهيليه التقنية, التقنية. نعلنها جهران أننا لكل لك كل المحبة والتقدير والإمتنان ونتمنى لك طول العمر ومزيدا من التألق والإبداع لك مننا كل الإحترام والتقدير سمسمية